الرحمن الرحيم وابه نستعين معكم الباحث الجغرافي امل حسني من مدينة الاسكندرية جمهورية مصر العربية آه لقد اقتربت الزلازل من الارض بطريقة غير مسبوقة وسوف تحدث في عدة اماكن من اهمها الارجنتين اسبانيا آه حضبة الانادول آه، ايران الصين اليابان آه ممكن شمال افريقيا والله اعلم بما اقول لكن هناك زلازل عظيمة سوف تحدث على الارض فنرجو اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا مراكز الزلازل في مستوى العالم ان يترقبوا هذه الزلازل ان شاء الله وإليكم التفاصيل عن الأماكن أكثر وتحديدها بدقة قريبا إن شاء الله فتابعوني ليصلكم كل جديد إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة كان معكم أمل حسني تليفون 012 أربعة وشكرا على حسن استماعكم